Привіт! Ви на каналі Нічого зайвого, це оновлена версія каналу просто про маркетинг. Що буде на цьому каналі, які теми будуть розглядатися, можна подивитися в окремому відео. А в цьому відео ми поговоримо про те, що може захламляти або захаращувати наш простір. Хочу звернути увагу, що відповідь, що вважати мотлухом або зайвим, тим, від чого треба позбутися, відповідь буде у кожного своя. Я лише буду давати натяки, що можна проаналізувати і де шукати зайвий вантаж. Отже, полетіли! Хочу відразу пояснити, що слово «мотлах» або «непотріб» – це не зовсім вірно. І далі ми будемо говорити і про «мотлах», і про корисні речі, але які лежать без діла. Тобто вони є, але ми ними не користуємося. Перше, на що варто звернути увагу, це імпульсні покупки під впливом акцій, знижок, три за ціною одного і тому подібне. Такий спосіб просування, такі способи, вони можуть бути маніпулятивними і підштовхувати нас, купувати те, що нам не треба. Треба. Часто в акціях типу 3 за ціною 1 пропонуються продукти, де закінчується термін придатності і може не вистачити часу використати всі 3 одиниці. Цю категорію імпульсні покупки можуть попадати всі категорії продуктів, але далі давайте більш конкретно. Наступну групу я назвала продукти, для яких немає звички регулярного використання. Наприклад, девайси, пристрої для кухні. Зараз існує неймовірна кількість товарів, дрібниць саме для облаштування кухні. Але якщо немає звички це використовувати, воно буде лежати та займати місце. У мене, наприклад, є спеціальний лист під деко для випікання піци, але я ним користувалася аж два рази. Сюди ж також відносяться тренажери, килим для йоги. Знову ж те саме, якщо немає звички регулярно займатися спортом, це буде просто лежати без тіла. Косметичні засоби, вони теж вимагають звички регулярного використання. Такі всі покупки провокує реклама, показує привабливі картинки, обіцяє неймовірні результати легко та швидко. Наступна категорія товари до свят. Найяскравіший приклад це новорічний декор, одяг з новорічною тематикою. Все це використовується декілька тижнів, а потім це все треба десь зберігати. Та сама штучна ялинка вимагає місця для зберігання, про яке треба подумати заздалегідь. Я тут довго зупинятися не буду, думаю, ідея зрозуміла. це не значить, що треба відмовлятись від купівлі новорічних прикрас, просто треба оптимізувати їх кількість. Далі поговоримо про подарунки. Тут дуже великий ризик отримати непотрібні речі. Краще домовитися з друзями, натякнути, або просто сказати, що вам треба. Навіть відносно людей, яких ми добре знаємо, дуже важко інколи вгадати, що подарувати, тому краще спитати. І окремо ж, в цьому контексті я хочу звернути увагу на речі такі твари великого розміру. Неважливо, самі ми купуємо для себе, ми хочемо патрувати. Щоб це не було, ця річ потребує місця, а тому потребує особливої уваги. Подарували, наприклад, дитині велику м'яку іграшку. Звісно, дитині це може сподобатися, але цю іграшку треба десь поставити, і вона буде займати якийсь простір. Знову ж, краще про це подумати заздалегідь. Квіти. У нас в Україні заведено мати у квартирі квіти, кімнатні рослини, і вони можуть створювати затишок чи навпаки. Квіти також займають місце, і якщо їх багато, можуть створювати відчуття захаращеного простору. Ми звикли дивитись на це як рослини або квіти в горшиках, але насправді краще подивитись навпаки. Тобто горшики з рослинами. Підбирається спочатку горшик певного розміру, для якого є місце, бажано ще подумати про колір, дизайн горшика, вписати його в інтер'єр і вже потім, залежно від цього, подумати про кімнатну рослину. Такий підхід більш раціональний. Ще хочу звернути увагу, що не завжди гарна ідея дорувати квіти, рослини, які вимагають догляду. Краще бути впевненим, що майбутньому власнику це подобається і не буде його обтяжувати. Приблизно те саме, що з рослинами, але варто виділити окрему категорію. Це декор для інтер'єрів. Зараз дуже багато красивих речей і у відділі декору можна легко втратити здоровий глузд. Такі товари можуть бути самі по собі красиві, нам дуже подобатись, але проблема у тому, що вони можуть не підходити для існуючого інтер'єру. Тому їх не можна розглядати окремо, а треба дивитись засталегідь, планувати де і як це буде використовуватись. Інакше знову ризик потрапити в категорію «Непотрібні речі». Дівчата, в цьому ж контексті можна ще подумати про прикраси та біжутерію. Тобто до здійснення покупки комбінувати до якого одяг, все підходить. Окрема категорія, яку я хочу виділити, це речі, пов'язані з хоббі та інтересами. І тут проблема в тому, що такі речі можуть бути великого розміру. Наприклад, зимові види спорту, це лижі, сноуборд, спеціальний одяг. Якщо приймається рішення купувати все це обладнання, то все це потрібно десь зберігати. І тут є така особливість, що хоббі може мати ситуаційний інтерес, захоплення може пройти. Або, наприклад, на хоббі може не бути достатньо часу, і все обладнання буде лежати тривалий час без діла. Також є про що подумати. Поговоримо про книги. Ніхто не сперечається, що це добре, але вони також займають простір, і якщо книжок багато, і це треба виділяти місце. Крім того, є особливості, коли книжки зберігаються на полицях у відкритих шафах. Коли ми їх бачимо, вони є частиною інтер'єру. Річ у тім, що в цьому випадку з книжок треба зробити композицію, принаймні, щоб вони були акуратно розміщені. Інакше вони можуть створювати відчуття хаосу та захаращення. Я вважаю, що кількість книжок треба оптимізувати. Я часто надаю перевагу електронним книжкам, намагаюся зберігати тільки ті паперові книжки, які періодично перечитую. Інакше інші дарую друзям або міняюся з друзями, таким чином контролюю кількість. Одяг. Тут я довго зупинятися не буду, одяг має особливості накопичуватися, його треба періодично перебирати та посбавлятися. Для киян хочу нагадати, що одяг згарний в гарному стані, чистий, з пришитими гудзиками, працюючими блискавками можна відносити в благодійний магазин. Ласка. Посилання на цей проект в описі до цього відео. В Україні продовжується війна, і речі, одяг, посуд, які лежать без діла, можуть зараз допомогти переселенцям з регіонів України, де йдуть бойові дії. Можна віддати те, що не потрібно, і підтримати цих людей. Ще хочу окремо зупинитися на коробках від покупок. Це дуже актуально для нашої країни. Деякі девайси, пристрої після покупки якийсь час – знаходяться на гарантії і тару протягом гарантійного періоду треба зберігати. Неодноразово стикалися з тим, що у разі праномовиття, але коробки намагаються зберігати на шафах, під диваном. Виглядає, якщо чесно, не дуже і створює відчуття захаращеності. Теж треба про це подумати і краще заздалегідь. Принаймні звернути увагу на цей пункт, що коробку потрібно буде зберігати. Розслабляти простір може бути важко, якщо він сильно захаращений. Це може бути така важка фізична праця. Краще до цього не доводити, але, звісно, речі без діла будуть з'являтися в нашому просторі. Ми можемо чимось захопитись, чимось займатися, а через деякий час змінити свої плани. І це нормально. Просто треба періодично звертати увагу та позбавлятися таких речей. І в будь-якому разі захаращення речами дуже негативно впливає на емоційний стан навантажує, викликає відчуття тривоги. Я дала деякі ідеї, де можна шукати відповіді на питання, а звідки це все взялося. Сподіваюся, що наштовхнуло вас на роздуми. Напишіть про це в коментарях, які, які у вас виникли ідеї. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Нічого Зайвого і до зустрічі у нових відео.